من كل باس يا عزاني اسلام من كل حسد وكل شاني رش الورود والعطر والعود نبدة الكرب والعطا والجود أم العريس ما عليها زود هنو فرح والدها الغالي هنو فرح والدها الغالي بنت الشيوخ والنسا معروف لف من كذا المال هو طيب السجايا وزنو كل بدر النور لن يا الحسب والنسب والنور رقيقه الطابع والصاري احل عمري ونور الكون من حسنها سلمت عيون روحي وقلبي لها مرهون يا بعد عمري وكل غالي يا بعد عمري وكل غالي ولعبتك ما اشتهت